ولكن ممكن تتخانق في الهواء وحركات مكان لا مكان لدينا هو على اخر طلقه يا جدعان معلش يا ماهر اي واتنبل اهو اه انا مش كده الدرع بتاعي متكسر انا فجأة لقيت ثلاثة في وشي والله يلا بله حته يا جدعان لازم كل حاجه عارف مشكله هننزل برضو في الاكشن احنا نحب اننا الجماهير وننزل نموت مع الناس نحن بس نريد ان نفتح البراشيين انا اقصد اقصد اقصد اقصد اقصد اقصد اقصد ماشي ماشي يا لعيب الله وهو بينات <تصفيق> بودي طابوي يظهر لك علامه الزرقاء دي معناه ان انت خ... دمرت له دروع ده معناه انه هو له طلقه ويموت لانه يمكن من حته مضرب من حته ان يكون يا عم اندر اللي بيحصل ده ودات. انا اسوأ انا الجيم ده ثلاثتين انا بعمل حسابي اني واحد عايزين نركز بقا شوي دوب يا كابتن كبت والله هرب من كل حته يا جدعان انا مش كل مره تديله واحده ما يموتوش ان يعني هو ليه يدري ايده كامل اهو بص بص بص بص هو اهم حاجه في الاعدادات ها خلي الرندر ريزوليوشن 100% ها ما عن كده يا ولاد تجيء شو لا كابتن يا كابتن كل حد يا على حظك يا على حظك اخر طلقه جت فين قال مكمبره في الجبال فوق وري الله انا هنزل انا ده اسكت بقى انزل انا هنا خش عليهم واحد ورا واحد أدنا. انا هنبد الجبل قلت. انا بي بقى كله. كلها الجبل دي نضفة انمي تروح للعيال لو كانت موجودة لقد كانت موجودة لقد يا كابتن افضل مكانبر السطح يا كابتن انا هروح عليكم هلا يلا يا رجاله طالما هنلف عليهم دلوقتي حد هنا <تصفيق> بيضرب على طلع عدك من جنب ودني خد على اليمين انا اقسم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله يهوي على حظك ده هو مشغول مع حد ده ياعين واحد بيضربني من ضهري ايه ده انا بتضرب من فوق ومن الشمال الواد انا لبسته ضربت من ثلاث اتجاهات مختلفة الناس بتحبني جدا جدا في اقبال على قتل العبد لله كم كم الجبل الإيقاع اللي كانت بتضرب من هنا طب انا هنضف الجبل ده قال بقى لا يا كابتن طب هنضف في الحته دي اللي فوق الجبل اقفز اقفز اقفز مين <تصفيق> اقفز <تصفيق> ايوه دي كليب دي بقى اتسجلت كده كده ورا 23 كيلو هنا فعلا كده بنتلع الجبل جيجي! للمساعدة شكراً لكم شكراً محترم يقول لي جي جي فأنترى شكراً لكم لن أخفي هذه كل عين. يلا جد فيها على فكره العلامه اللبيض دي ان هي جت بادي متكسرتلوش كتير يعني يا عم الانمي سجل هل تقول عليه ساكت ف... في ده الدنيا لا يضرب على ده العب يا يا طبعا انا مش جاي اخد الفلوس جاي استنى الناس اللي جاي للعربيه بس الستريم ده فيه شوية لعضبها كم سنايبر كده اللي على الفلوس الناس الجميله الجديده اللي معانا ما تنسوش فولوا الشير بالبوت وانتوا تعمل شير اعمل شير وامسحوا بعد الاستريم بتاع البروفايل مسح حاجه حرام والله والله حرام ان البادي ده لا ان تتعلم تنزل يوتيوب والله يعني. هو بيضربك برشاش ان تتعلم طيب منين يا كابتن؟ تعال قول يا جليتش. فاتك سبعة وعشرين كيل حلوين. يا جدعان انا مش كل واحد اضربه ضربه باضي يعني. حرام والله، اللهم بص هو مكمبر وعامل مون. انا هنزل لك كده وهروقك. أنا هنزل لك تاني برضه بايظ بقى يعني اهلا و سهلا بك يا رب انتي اقوم بك يا رب انتي اقوم بك يا رب انتي يا حرام ضربني منيش الحمد لله لبس الاستنبه اهو يا جدعان نميت تفاح يلا بقى لا لا لا بيعمر ماخر 17 طلع معايا ده كفايه كفايه بقى كتير بقى قتلت ناس كتير والله هو نفس الكمبور اللي بينزل على صوت <تصفيق> لما بيجي علي عليا ببلعه لا لا لا الجيم ده فيه كميه لقطات حلوه الجيم ده فيه كميه لقطات حلوه بصراحه لا هو سلاحه ما بيخلصش ولا ايه طب انا سلاحي طلقة، خمسة و كلاية... فيك الخمسة يا, يا جماعة يا حرام يا كابتن حرام يا كابتن نغير السلاح خلاص <تصفيق> أنا جبت كده 35 كيل خلاص <تصفيق> <تصفيق> نجيب بتاع فرق البينج رغم ان انا روحت في كفر موت. ماشي ماشي لا خلاص مش هنلحق ال40 اسعاه